Tant me facis esperitat, que tens el do de projectar imatges del futur entre les fulles d'una tassa de te. No n'obtindràs moneda ni regal, però et donaria el que no tinc si posseïes l'art de suprimir imatges del passat. Una tassa flairosa de te i una fulla de menta sostinguda entre uns llavis encesos reclamant la divinència del vesc.